розбирають підписи про оренди Почаївської лаври московським патріархатом. Чи підтримують тернополяни таку петицію? Суд оголосив рішення щодо Сергія Надала, якого підозрювали у конфлікті інтересів під час преміювання. Мріє, щоб в Україні всюди була українська мова, каже військовослужбовець Ігор Патришин. Чоловік приїхав воювати за Батьківщину з Німеччини, де жив 32 роки. Дня. зберемо збираємо Проти Московського патріархату. У вас Добре, чи ви просто знаєте, але ми <почайні> не маємо паспорта, так? А це не треба паспорт? А паспорт треба? Так. У Тернополі волонтери впродовж тижня збирають підписи на розірвання договорів оренди споруд та земельних ділянок Почаївської лаври із Українською Православною Церквою Московського патріархату. Підтримали цю ініціативу понад тисяч людей. І треба віддати самим першим власникам. А, паскорта. а, паскорта. а це, я тоді ж І нема чого там мусиш робити, що доказувати.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 На Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне Новини, Тернопіль. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ірина Марциновська закрила справу щодо міського голови Тернополя Сергія Надала у зв'язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень. Йдеться про конфлікт інтересів під час преміювання. Як свідчить обставини, встановлені судом вищі, розмір цих виклад жоден чином не визначався надолем, відтак останній не мав дискрепційних повноважень при його визначенні та як наслідок не мав приватного інтересу під час підписання указаних протоколів розпорядження. Згадані розпорядження прийняті не тільки стосовно міського голови, а й відносно працівників Тернопільської міської ради. При цьому в усіх випадках розмір визначення міському голови премії та матеріальної допомоги не перевищує максимально можливого рівня розмір матеріальної допомоги міського голови. Голови дорівнював, був однаковим розміром доплат працівників ради, а розмір премій навпаки був меншим від розміру премії заступників міського голови та деяких керівників структурних підрозділів. Суддя встановила закрити відносно надало Сергія Віталійовича впровадження у справі про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 2 статті 172 з полічкою 7 Кубак у зв'язку із відсутністю складу адміністративних правопорушень. За словами Ірини Марциновської, згідно із законодавством, на ЗК мало би складати протокол про адміністративне правопорушення в присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою. На ЗК вимоги вимогу статті 256 КУПАП. Так, протокол складений у відсутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що у свою чергу вплинув на можливість надала надати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, познайомитися зі своїми правами, передбаченими статтею 268 КУПАП. Суд враховує доводи прокурора, що конституційні права надали були забезпечені під час розгляду даної справи. Однак вважаю, що такі обставини неспростовують значення вищих на від відповідності протоколу про адміністративне правопорушення та процедуру його складення вимогам закону. Так само суду не надані докази, що такий протокол взагалі врученим надалом, оскільки з інформації наявної відкритому доступу на сайті «Укрпошти» бачається, що поштове відправлення, яким протокол надсилався надалом, адресату не вручує. Прокурорка Тетяна Дедюх розповіла, що це рішення суду не передбачає оскарження. Право на оскарження немає, це не є випадки передбачені бутом п'ятим частиною п'ятої статті 7-ї Кодексу про, кодекс про адміністративні правопорушення. Надаємо протокол на міського голову Тернополя склало на ЦАгентство з питань запобігання корупції. НАЗК вказало, що міський голова Тернополя півтора року призначав собі максимальні премії, що становили до 250% його посадового окладу. При цьому він не повідомляв агентству про конфлікт інтересів.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 І буквально за 2-3 дні, як я відчував розумієте, ми з ним зустрілися, поговорили про життя, про плани майбутнього. Він вже хотів звернятись, каже, може, здоров'я не то, але мушу ще місяць-два побути. Виконуючи завдання, виїхав з Забика в сусіднє село, повертаючись, почався обстріл. Він не розрахував швидкость, спадав фари. Була яма від міни. Проти ту яму машина перевернула і під обстрілами ще осколки в ньому. Як розповів ветеран російсько-української війни, побратим загиблого Ігор Крочек Віталій Заворуха воював з 2014 року. Брав участь у Революції Гідності. Він строкову службу служив у десантному підрозділі.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 Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. За 6 тисяч гривень продали настінне дерев'яне панно з логотипом 2-го батальйону 67-ї окремої механізовної бригади. Його як лот на аукціон виставила волонтерка Ольга Данченко. Батальйон імені Тараса Бабанича, хамера нашого, який загинув в бою героїчно. І ну, була така ідея, Щось, щось зробити, що символізує батальйон. Ось і тут, відповідно, ми написали такі слова подяки для людини, яка купить це, підписали від Сергія і виставили на аукціон. Це ручна робота, робила нам тернопільська фірма. Віталік, мій партнер, вирізав, складав, клеїв. Це насправді забрало дуже багато в нього нервів і старань, але і вони для нас це зробили повністю безкоштовно. І вболівали, коли ми його продавали. Виграла ставка е, мого друга Романа – 6 тисяч гривень. Ми виручили з цього. От, ну, я думаю, воно, по-перше, ексклюзивне, і такого більше точно не буде. Ми не будемо цього більше відтворювати. Якщо будемо, то щось інше. Е, тільки для того, щоб залишити цю ексклюзивність. Ігор Петришин, 32 роки, жив у Німеччині. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік повернувся захищати батьківщину.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 За майбутнє наше в Україні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль. Тисячу археологічних пам'яток, знайдених на Тернопільщині, представили у експозиції Залозецького краєзнавчого музею. Найдавніші датуються 40 тисячами років до нашої ери. Серед них – інвентар з поховання коней тшенецької культури, знайденого на Гусятинщині. Це поховання 16-15 століття до нашої ери. Також тут є люльки і кахлі 17-18 століття нашої ери, які знайшли під час експедиції в червні минулого року в Залістях. Також у залі музею провели конференцію, присвячену, зокрема, археології. Один з тих, Приєднався до конференції завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки Іван Хома. Мало сьогодні таких подій, коли відкривається краєзнавчий музей або загалом музей. І дуже приємно, що Львівська політехніка завдяки директору пану Василю є співорганізатором цієї конференції і також присутня є під час такої офіційного відкриття музею. Нам дуже цікаво є співпрацювати і одночасно мінятися досвідом. Ми, так би мовити, на теоретичному рівні, а тут безпосередньо практичний момент. Я думаю, це навіть такий своєрідний, можна би було навіть в подальшому і цілий освітній курс розвинути. І от пан Василь, можливо, нам би допоміг це на прикладі показати, як це зробити з руїни, зробити музей. Також до конференції онлайн долучилася заступниця міністра культури Катерина Чуєва. Вона розповіла, росіяни під час війни знищили понад 30 музеїв України. Навіть якщо щось станеться, навіть якщо боєві дії будуть розмиратися на такі культури, нам потрібно зберігати у пам'яті ці Відкрили залу та провели конференцію до Дня пам'яток історії та культури, який відзначають сьогодні. Директорка обласного департаменту культури Світлана Байталюк каже, на території Тернопільщини зареєстровані понад 6 тисяч пам'яток різного типу. З них 175 пам'яток – це пам'ятки національного значення. Ці пам'ятки потребують дуже особливої уваги, тому що е, час е, має на них вплив і різні, а особливо е, це ситуація, яка пов'язана з війною. Зазначу, це перша експозиція відкрита у Залезецькому краєзнавчому музеї. Ініціатором створення музею був Василь Ільчишин. Почали його облаштовувати у 2020 році. Діана Качуровська, Суспільне новини, Тернопіль.